Javascript-tiedoston luominen ja sen linkittäminen verkkosivulle. Tee verkkosivujesi etusivu.html-tiedostoon tyhjä otsikkoelementti, jolle annat tunnisteen eli ideen tervehdys. Luo uusi Javascript-tiedosto ja anna sille nimeksi scripti.js. Tallenna tiedosto samaan kansioon kuin etusivu.html-tiedostosi. Skripti.js-tiedostoon täytyy lisätä funktio, joka lataa verkkosivun kaiken sisällön ennen aikaan aikaansaadun toiminnan lisäämistä verkkosivulle. Lisää siis skripti.js-tiedostoon ensimmäiseksi koodiriviksi Window, Onload, Function. Kirjoita skripti.js-tiedostoon myöhemmin tulevat koodirivit edellisen funktion aaltosulkujen sisään. Linkitä scripti.js-tiedosto verkkosivuillesi lisäämällä etusivuhtml tiedoston head osion koodirivi. Tässä osiossa työstät vain scripti.js-tiedostoasi. Kirjoita koodia tiedostoon riveittäin tehtäväkohtien mukaisessa järjestyksessä. Alusta tiedostoon tervehdys-niminen muuttuja, sekä Aika nyt-niminen muuttuja. Luo tiedostoon uusi aikaolio, jonka sijoitat muuttujaan Aika nyt. Alusta tiedostoon Tunti-niminen muuttuja. Selvitä aika olion ja valmiin metodin avulla tämänhetkisen ajan tunnit. Sijoita tuntien kysyminen Muuttujaan tunti. Kirjoita tiedostoon If-else, ehtolause, jolla määrität verkkosivuilla näkyvän tervehdyksen. Käytä ehtolauseessa hyväksi Muuttujaa tunti ja sen arvoa. Sijoita ehtolauseen sisällä muuttujaan tervehdys, tietty tervehdys, esimerkiksi Hyvää huomenta. Lisää tiedoston viimeiseksi koodiriviksi metodi jolla saat tämänhetkisen kellon ajan tuntien mukaisen tervehdyksen näkymään verkkosivuillasi. Testaa vielä verkkosivujesi toiminta. Näkyykö verkkosivulla kellon ajan mukainen tervehdys?